بسم الله على بركه الله <تصفيق> أعزائي المشاهدين ندير معكم واحد الطويجين اليوم اللي كان وجد راسي كان بقاصه معكم كشلا الله ماشي بالضروره يكون الدجاج بزاف ولا اللحم بزاف ولا اللي لي كان كنصاوب بسم الله عندي هنايا تقريبا نص كيلو ديال الدجاج عندي هنا بصله البطاطا غادي نقطعها نفرمها ونديرها في عندي هنا واحد حبه البطاطا حلوه عندي جوج بطاطا عاديين عندي جوج حبات ديال السباس، عندي هنا مطيشه ركه مفرومه عندي هنا نص معلقه جوج خصوصص ديال الثوم مفرومين نص معلقه صغيره ديال الخرقوم معلقه صغيره ديال السكينجبير ملعقة صغيرة ديال الابزار نص ملعقة ديال القزبر مفروم قزبر يابس عندي هنا واحد شوية نص ملعقة صغيرة ديال القزبر خضر تاهو مفروم عندي هنا معلقة كبيرة ديال المعدنوس طماطمة وحدة مفرومة عندي هنا شوية دجلبانة انا عندي مسبارة عندي هنا نص كيلو نص كاس ديال الزيت عندي هنا كيلو هذا كيلو ديال القوق حتى هو عندي مصبر غادي نقطع هادشي ونشوف بسم الله الوصفه ديالنا هذا ديال الدروما نزيدوا عليها هاد التوابل ندير التوابل كلها كنكب الزيت والطاجين ما تشعلوش النار حتى كل كلشي كندير هاد مطيشه دروما من بعد كنشعل بعد نشعل شاء الله النار على الطاجين حتى كيتقلى هادشي كله وعاد كنوضع الخضر <تصفيق> نجي دابا بس باس. عندي النقطيين مغسولين، كنقطع كل واحدة لا 4 بالقطعه هذيك شي على حساب افراد الاسره اللي بغا يزيد في <تصفيق> الخضره يزيد اللي بغى ينقص ينقص خلينا هادشي ومنين نجي نوضع الخضرا نرجع معكم دابا من بعد ما تقلى لنا الطريجن ديالنا نتاوم بيتجوغ اعزائي المشاهدين زغرو وطلقوا ليا الخبر وغادي يعجبكم ان شاء الله هذا الطريجن الخضار كيكون كي ممتاز دابا غادي ها نديرو هاد الخضيره اللي اللي وجدناها من قبل انا تكررتوا الطواجن. جلبانه اللي عندي مصفرته هي كما كنوضعها هنا ها هل هو الطبق اللي عندي مصفرته هو كما وضعته دابا حيت ما نطيبش بزاف هنا نسيت ما بغيتكمش بغيله التالي ملي كيقرب يطيب الطاجين ديالنا كنديروا واحد نص خرده من الفوق باش كيعطينا واحد المذاق زوين ودابا كنرويو بالماء طيب باش ما يطرطقناش الطاجين ايوا واحد شويه وانا غنصاوب الفاخر وغادي نوضع هاد الطاجين على الفاخر باش كيطيب ليه على خاطره ومنني يوجد اعزائي المشاهدين ساعة اللي كانوا في انتظار التقديم ديالو ما تنساوش ديرو جيم وتشارجيو لايك اعزائي المشاهدين دبا حنا صوبنا الفاخر انا غنوض الطواجن ديالي يطيب من فوق النافخ من الاحسن يطيب فوق النافخ كيجي كي للداء ولا روعه ها دابا ما بين ساعه حتى لساعه ونص كيكون كي واجد في الساعه سنوجد لكم التقديم دياله ان شاء الله بالصحه والراحه احنا دابا الطويجن ديالنا وجد احنا دابا غادي نقدموه للضيوف ديالنا ولا وليداتنا ولا زعما كيصبع على هذا الشكل كيجي بنين كيجي رائع هذا الشكل ولا في الاكل تيجي <تصفيق> زوين بزاف ولذيذ جربوه وما تخلوش <تصفيق> علينا <تصفيق> باللايك وتفعل الجرس انتما دابا غادي نقدموه للضيوف ديالنا غادي نقدمه بالصحه والراحه